السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليميه في هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرف على اعلان صادر عن وزارة التربيه الوطنيه يخص فتح باب الترشح لكليات الطب والصيدله وكليات الطب الاسنان وباقي المدارس الوطنيه ذات الاستقطاب المحدود هذا البلاغ او هذا الاعلان صدر اليوم عن وزارة التربيه الوطنيه يحدد التواريخ والكليات التي سوف يفتح باب الترشح لها ابتداءا من ال15 الثلاثاء 15 يونيو 2021 حيث سيتم فتح باب الترشيح لولوج المؤسسات الجامعيه التاليه برسم الدخول الجامعي 2021 2022 كليات الطب والصيدله كليتي الطب الاسنان المدارس الوطنيه للتجاره والتسير المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه المدارس الوطنيه العليا للفنون المهنيه للفنون والمهن وهذا الجدول يحدد الاجراءات وتواريخ الامتحانات والاختبارات الكتابيه وتواريخ تحديد او تقديم الطلبات بالنسبه لكليات الطب والصيدله ف تاريخ تخديم الطلبات هو الخامس عشر من يونيو الى غاية واحد عشر يوليوز الاعلان عن نتائج الانتقاء التمهيدي يوم تلتاش يوليوز الاختبار الكتابي يوم خمسة عشر يوليوز الاعلان عن نتائج الاختبار الكتابي يوم سبعة عشر يوليوز بالنسبة للمدارس الوطنية للتجارة والتسير ايضا تاريخ تقديم الترشيح ما بين 15 و 12 يوليوز الإعلان عن نتائج الانتقاء التمهيدي 14 يوليوز الاختبار الكتابي 16 يوليوز والإعلان عن نتائج 19 يوليوز المدرسة الوطنية لعلوم التطبيقية دائما نفس تاريخ تقديم الطلبات يوم 15 من يونيو والإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي يوم 19 يوليوز المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن أيضا تاريخ تقديم طلبات الترشيح ما بين 15 يونيو و 12 يوليو والإعلان عن نتائج الاختبار كتابي يوم 27 يوليو وبالتوفيق للجميع إن شاء الله وستجدون أسفل الفيديو روابط كل هذه آه المؤسسات للترشح إن شاء الله.